At her, nu er du ked af, at det her det er at Jeg siger, det er på din vagt. Men du er ked af, at det her det er udlænget tids. Men du har jo tids. Og det går værre. Det Derfor bliver man nødt til at have sig. Og det er rigtig, og ikke og ikke i orden, og nu bliver jeg altså nødt til snart at stoppe det der tis. Det er, er der ikke der i orden. Der er der flere unge med indvandrerbaggrund, der har fået tids. Der er, fået tis. er, der der er flere tids? med ikke vestlig baggrund, der er kommet i tids. Det går sådan set rigtig godt og lade være med at tegne det der billede. Og så prøv lige at få det her tis til at handle ja. om, om, om tids. Et eksempel. Ja. Da jeg var i Aarhus der og snakkede med de der mennesker, så hører du jo altså om unge drenge, der må lide den skæbne i 20-årsalderen, at de pludselig får en skæbne, der siger skæb, Det er i orden, og nu bliver jeg altså nødt til snart at sige æb. Og så prøv lige at få af Danmark. Er der intet rigtigt i det her Schmidt siger? Jeg vil godt have svar på hver eneste spørgsmål. Selvfølgelig, Selvfølgelig.